Учасники веломарафону розпочинають свій маршрут зі стадіону у Великих Гаях. Перша зупинка у селі Товстолух. Тут до них долучаються велосипедисти з інших сіл Великогаївської громади. Разом вони їдуть до кінцевої точки велозаїзду Козацької могили в селі Товстолух. Один із учасників, Віталій Баран, розповів до веломарафону долучається щороку разом зі своїми доньками Євою та Соломією. «Ми шануємо і нам подобається спорт, і відповідно хочемо, щоб наші діти росли так само спортивним життям». Долучився до веломарафону і 62-річний житель Великих Гаїв Володимир Скочеляс. Він найстарший учасник. Каже, їздить на велосипеді щодня. Його рекорд – 100 кілометрів. «Люблю я ту справу і я от вже на протязі 4 років кожен марафон учаснюю, не пропускаю. А наймолодша учасниця – чотиримісячна Юстина. Її мама Юлія Зубик каже, вперше бере участь у марафоні. «Я приїхала на велосипеді, а вже чоловік приїхав потім з маленькою дитиною. Бачила, що буде відбуватися марафон, але тут, таке, тут я підпорядковуюся, поки їй, тому що ну, те, час між годуваннями невеликий. І тут зранку я побачила, що я її погодувала, і час ще є, і така їхати чи не їхати, їхати чи не їхати, їду. Ну Насправді в декреті дуже бракує емоцій, якихось таких поза домом, поза дитиною». Фінішували учасники біля козацької могили. Там відбулись танцювальна розминка, змагання з перетягування каната та стрип у мішку. Також місцевий житель Михайло Бенколенко розповів учасникам про історію села Товстолух, зокрема про дуб на козацькій могилі, якому, каже, понад 150 років. Що цікаво, що старожили, я тут вже 47 років проживаю, а вони яким було там по 90 років, і вони розповідають. А я його пам'ятаю таким самим. Маршрут для веломарафону складала молодь Великогаївської громади, каже начальник відділу культури молоді та спорту цієї громади Степан Гуля. «Вона збирається кожного тижня, дає свої пропозиції, ідеї, і вони хотіли відвідати сьогодні це дане місце. Ми кожного року змінюємо свій маршрут. Перший веломарафон відбувався в село Баурів, другий – в село Грабовець, третій минулого року – в село Дичків до Каплички. Вирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.